Investie german gigant în Aranoast, o celebră companie deschide a patra fabrică din lume în România. <fie> Productorul german de produse electronice Sennheiser a anuncat lung ce vrea să construiască labra sub OVA patra sa fabrică la nivel global, finalizarea proiectului fiind estimat pentru acest an. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda, sublinierei Statele Unite ale Americii, noua bază de producție va asigura pentru SNHISR, sublinierei mai mult flexibilitate pentru a acoperi cererea din piac. Finalizarea construcției, programat anul acesta, fabrica din Vrasubliniere OV se va concentra inițial pe producția de electronice destinate publicului larg, se arată în comunicat potrivit news.ro. Prin investiția în noua fabrică s Iser intenționează să însublinieră ei întrească poziția pe piaca europeană de produse electronice. De mai mulți ani, EMA, Europa, Orientul Mijlociu, sublinierea Africa, este regiunea care ne-a adus cele mai mari crei subliniere teri. Cu noua fabrică din România, avem o a treia bază de producție european sublinierei, în acela sublinierei timp, ne extindem rețeaua de distribuție din Europa. Aceste acțiuni ne oferă un mai bun control asupra volumelor de producție, dar sub capacitatea de a fi mai flexibili în a adapta produsele noastre la cerințe de piac dinamice, a declarat directorul general adjunct al Sennheiser, doctor. Andreas Senheiser. printre principalele motive pentru care a fost ales bra subliniere ovul este infrastructura, apoi conexiunea foarte bună cu zona economică europeană, potrivit lui Senheiser. Noua fabrică se va concentra pe producția de electronice destinate publicului larg. Compania vrea să intensifice relațiile dintre cele patru fabrici Sennheiser. Fabrica din Tullamore, Irlanda, produce în special monitoare de studiu și traductoare acustice, iar la sediul central din Wedemark, Germania, Producția este concentrată în special pe produse premium sublinierii profesionale, inclusiv microfoane wireless. Microfoanele pentru piețele americane sublinierii asiatice sunt produse la fabrica din Albuquerque, Statele Unite ale Americii. În total, Sennheiser lucrează cu 20 de subsidiare de vânzări sub i parteneri comerciali în peste 50 de țări din întreaga lume.